يا حكومتنا الموقرة هذا هاي أبناء الشعب وقد جاءكم رمضان ومن زمان هذا الشعب ما فرحان بيكم احنا ندليكم على الخير ما يريد او اللي يدي عرفوا يغلس المسألة يمنى فيا إخوان يا حكومتنا شو المانع ان تطونني هذا الشعب اكرامية بان قوسين عيدية اسوة بالذين سبقوكم يطون عيدية هالسعيدية راتب كامل أهل الرعاية وأهل الرواتب ما تقدرونها راتب نص ما تقدرونها ربع ما تقدرونها مية دش ما تقدرون له حتى خمسة وعشرين ألف وفرحوا الناس عيدية والفلوس تشوفونها رايحة رايحة لزيادة وعبيد هم يا ريت لو رايحة للشعب رايحة رايحه لفلان ولفلان وعلي شو هذا ولا ناسكم؟ وأنتم جايتكم الانتخابات أنت أعلمكم وهذه هم شوية ترطب الجو وهم باسم العيدية ففرحوا الشعب بعيدية